האז חידת צמאנ השנתית יתצא, ובסרטון הזה אציג את הפתרון שלי לה. בואו נתחיל צמוד בחידה. אז זה לא מה שחשוב, זה לא ישור כן. בסרטון הזה שיכם רואים עכשיו, מסתתרת תחילת החידה השנתית של ג'עפ מודין. פ'am קדימה היית חילה בריבוע השחור ששבור את הראש הזה. אחד החוזז. מי שניסה לפצח את החידה הזה יצליח. וזה, ו'פ'am, הזה רישול מתחבב ממש. בסרטון שיכם רואים עכשיו. על המסך. ולא זה פור, ולא זה שם, ולא מה מי... תחתיי? תחتي... בחידה הזאת יש כמה שלבים, ובסוף הכל יתחבר לברק עוד אחד שעביא לכם את התשובה, לחידה. אז חברים, תסתכלו טוב טוב על התמונות ששמתי לכם פה, כי ההתחלה לחידה מתחבט ממש פה. תתחילו לחקור, בהצלחה. אז בסרטון היו כמה דברים. חלקם סתם טרולים, וחלקם חיונים לפתרון. ובואו נעבור על כולם. זה ריקול. אני חושב שבשלב הזה לא צריך לפתוח את הלין כדי לדעת זה. זה הפוך וגם חתוך נורא, אבל זאת לא תשובה חכה חכה העבדתי עליכם הקיואר זה מביא אותנו לאתר הזה שהוביל אותנו לאתר הזה שמספר על איך להתמודד עם כישלון שזה הדרך שיצא יחידה לצחוק עלינו אם אנחנו לא הבינים משהו זה קישור לסרטון שמלמד אותנו איך לשפצר תקומטות תמ... ולא משמש ביתרון נחידה וזה היה החלק היחיד שהיינו צריכים להתעניין בו אם נעשה לתמונה כן בתוך המצא, נוכל לשים לב לקוד מורס אז אם נקליד את קוד המורס זה באתר שמתרגם לנו את הקוד נקבל את הביטוי The Last Supper שזה הסעודה האחרונה שלישו, ישו וגם ציור מאוד מפורסם של לאונרדו דווינצי בגלל שאנחנו יודעים מתחילת החידה שאנחנו רוצים לחפש לינק מסוים באתר של צאל, ננסה לחפש באתר של צאל את הביטוי The Last Supper ו... אה, אמ... נכון אנחנו יודעים ציונים טובים. נחפש את הסאודה אחונה וצוחקים עננו. טוב, נחפש את הצייר לאונרדו דה וינצ'י. וולא, תשאב סקנות כנראה יש לכם. ואולי גם יד כללי. את השלב הראשון של החידה עברתם בהצלחה והרווחתם את פיסת המודינה הראשונה. מפה זרקי לך ויסתבך, אז תקחו נשימה, חידה עוד ארוכה. בהצלחה. ויש לנו לינק לרבע הראשון של ה -QR. בואו נפתח את המשחק אחידה, ואנחנו נוכלים לראות שזה ציור, ולקובת שאת שם יוד חדד. ואם נסתכל גם למטה, נוכל לראות שהתמונה נחתמה, על ידי ירון חדד. אבל פי חיפוש קצר, הוא היה שחקן וזמר ישראלי, שהופיע עם השיר זודיאק, שעוסק בגלגל המזלות, שהיה בבאנר של התמונה. אבל חוץ מזה... כלום. מバイסטם, נלחק נמיך. ראו לי לצيان, שהקהל הקבר, היה זמין גם ב banner של הקידב אתגר, עד רבי לרבוי בחרצרים. אבל ned משיחו חלף ב at מונבליר רمز. אבל לדני נתן ל sign אותו מה אז זה לא משני כל כך. בכול מקרה, אם נסתכל על banner, נוכל לראות שמת מספרים 3, 4 ואם נקליד אותם באותה צורה שהקלדנו את הביטויים האחרים, נקבל את העמוד הבא, שנראה כמו צילום מסך של עמוד טיק -טוק. אם טוב על לסרטונים, נוכל לראות לינק לכתובת מסוימת באתר, https www.idf.il 100995 וכתיבת הקישור הזה באמת תביא אותנו לחלק השני של אך, אנחנו לא צריכים להפסיק בחלק הזה כי אם נסתכל טוב על התפיות נראה שהן מאוד מוזרות ולא הגיוניות וזה מכיוון שהן מרכיבים ביטוי באסקי וגם היה ניתן להבין את זה על פי הכיתוב אסקי בבאנר ועל פי כלב האסקי שגם בבאנר נקליד את הביטוי באסקי וקיבלנו את הביטוי שכנראה לא כללתי נכון סוריה הופקים הבעיים אחרי שכתבתי קיבלנו את הכתבה הבאה, אתר של סוריה, אופקים, הבעים, וכיכר דיזינגוף. כמו שעוד לא ראיתם. אם נתפתם מהחץ שמופיע בתמונה, או מהכפתור הרדה לתמונה, נלחץ על הכפתור שמרידתה. את זה, לשים לשם שלה. בחל דור ודור חייבו אדם לראות עצמו שאילו הוא יצא במקים. מה? אגף ומודין לא קרא את אגדת פסח ולא לא, זה בכוונה. אם נשים לב לתאויות אז בחל אמור להיות בכל, ואותה שיגועי אחת. חייו אמור להיות חייו ואותה שיגועי effect ובב. שאילו אמור להיות כאילו ואותה שיגועי הישין. מ�Ыמקים אמור ממצרים, ואות שיגועי היכף. וכל האותאויות השיגועיות האלו מרכיבות את המילה חושך, ואם ניכנס ס permission כזה נוכל לראות. אם הגעת לעמוד הזה, כנראה שכבר התחלתם להבין את המשחק. הסוד הרי הוא לב לפרטים הקטנים ומה דווקא נמצא מכרואי התמונה הגדולה. אז בבקשה, פיסת המודינה שלישית. אנשי האגף כבר ממהרים ורק אתם יכולים לספק את הפתרון שיאפשר את הצלחת המשימה הסודית. כדאי שגם אתם תתחילו להעלות את הקצב. בהצלחה. ויש לנו את הלינק לחלק השלישי של ה-QR וקישור להמשך החידה. אם אך המספרים שבדרך כלל אמורים להיות פה מוחליפים בצבעים, אך בצד יש לנו להדקוד צבע צמד מספרים שאמור לעזור לנו לפתור את השלב. צמד המספרים האלו הם בעצם קורדינטות, שאם נחפש כל אחד מהם בוגוגל, נקבל בניין בצורה של המספר שהצבע שווה אליו, וככה אנחנו יכולים להבין שהסגול הוא 3, התחלת 1, הירוקו כה הוא ארבע, הירוק הבהיר הוא שתיים, הצהוב הוא חמש, הכתום הוא שבע, מהאדום לאף אחד לא אכפת, כי הוא אפילו לא נמצא, והוורד הוא אפס. ועכשיו כשיש לנו את המספרים, נותן לנו רק לפתור את השחור פטור, כדי לקבל את התשובה הנכונה, ואת של הברקוד. עכשיו שיש לנו נוקה לخدم לבאר קודשوفي. ונסרקתו. או מוביל לאתר הזה לנו את זה הזה שמרגלנו את השיר תנא בא. מוחמדו כן לא מישל דוח שולא שמע שם יAPA לא E M E I E I אבל ימבל אדיח אל אמבדר את צימאלים ואת ה'הול שילם. זה הוא כלום. אני זה זה זבל. אם או אם אפרים אותו? אם אתם לשלב זה, אתם בין אנשים מבודדים שיתצרו לפתור תחילה תamanשנתית. כל הקבוד, נלי שלוח התמילה מטתירה במייל אחידה למייל ב- h i d a t a m a n على פאימ ג'ימל ניקודא המילה מסתתרת? אז יש מילה שמסתתרת? אז לפני הכל רק אגיד שאני לא בטוח בתשובה הזאת והגרף המודיעין בהחלט יכול להפתיע אבל לפני זה ארצה להציג משהו אם נסתכל על הבאנר טוב מאוד נוכל לראות את האותיות ח' ד' ג' ד' י' א' שזה חד גדיה עכשיו, בגלל שחד גדיה זה לא בדיוק מילה אני אשתמש בעורים הזה הקודם שלנו זו דיאק השיר סרסק בגלגל המזלות. אחת מהמזלות זה מזל גדי חד גדיה, מזל גדי, יותר מדי גדי לטעמי ולכן אני חושב שהם מילי גדי ואתה